مرحبا موضوع اليوم هو الاستقراء الرياضي او الكمليت Induction الاستقراء الرياضي هو من احد الطرق الاساسية للبرهان الرياضي بس احكي عنه رح احكي عن فترة سمعتها من فترة بالرياضيات بتقول انه احنا اذا اخذنا مجموع اول عددين فرديين بيطلع معنا يساوي اثنين مربع وإذا أخذنا مجموع أول ثلاث أعداد فردية بيطلع معنا يساوي ثلاثة مربع، مجموع أول أربع أعداد فردية يساوي أربعة مربع وهكذا. مثل هيك فكرة بتخلي الواحد يتساءل إنه هل يا ترى هذا القانون إذا سميناه قانون رياضي، هل هذا القانون يا ترى منطبق بالنسبة لمجموع أي عد أعداد فردية؟ يعني إذا أخذنا مثلا مجموع أول 53 عدد فردي، هل يطلع الناتج يساوي 53 مربع؟ أو أول 3 ملايين عدد فردية؟ أو أي عدد معين من الأعداد الفردية، هل يا ترى هذا القانون منطبق بالنسبة لهم كلهم؟ ولا بس بالنسبة للأرقام الصغيرة؟ مثل هيك فكرة لحتى نثبتها نحن ما نضطرين مضطرين نقعد نجرب القانون بالنسبة لكل الأعداد، مجموعة أول عددين ثلاثة أربعة خمسة هيك وللأخير، لأنه نحن ما رح نخلص لأنه يعني في عدد غير أعداد غير غير منتهية، فنحن ما رح نختبر كل الأعداد، نحن بحاجة لطريقة برهان لهذا القانون بشكل مختلف. وهو بهي الحالة الاستقراء الرياضي ممكن يكون ناجح، ببرهان هذا القانون. البرهان الرياضي شو بيقول؟ عفوا، الاستقراء الرياضي شو بيقول؟ أول شيء رح أكتب هذا آه المثال اللي أنا هلا طرحته اللي هو مجموع الأعداد الفردية. آه رياضياً شلون بنكتب هذا الموضوع؟ نكتب إنه مجموع الأعداد الفردية مثلا 2k ناقص 1 من k تساوي 1 ل n تساوي n مربع هلا هذا الشيء اللي كتبته انا هلا هون بيقول انه مجموع اول n عدد فردي يساوي n مربع هذا قانون هلا الرياضيات وانا حابب انه هلا اختبره او مو اختبره عفوا بلنه باستخدام الاستقراء الرياضي اذا راح اشاره استفهام لانه انا لسه ما بعرف اذا هذا الكلام صحيح ولا بس. الاستقرار الاستقراء الرياضي شو بيقول؟ بيقولون نحن إذا قدرنا نختبر هذا القانون بالنسبة لإنتو تساوي واحد أول شيء بنحط بنعود إنتو تساوي واحد وبنشوف إذا هذا القانون كان صحيح ولا لا هي الخطوة الأولى وهذه الأحساوية هلا أنا بقولها الخطوة الأولى معناها إنه إذا إنتو ساي واحد يعطي في عنا مجموعة من كيني ساي واحد لواحد وما في عنا 2 ك ناقص واحد. هذا يساوي أن عدد واحد نجمعه إذا لهم واحد يصير 2 ناقص واحد يساوي واحد. وهذا يساوي واحد مربع. إذا لو طبقنا هذا القانون بالنسبة لأن يساوي واحد، يطلعنا نتيجة صحيحة. يعني القانون صحيح بالنسبة لأن تساوي واحد. هي الخطوة الأولى من الرياضي. الخطوة الثانية بقى هي الحقيقة هي الخطوة المهمة اللي هي سهلة الفهم واللي هي أهم شيء بالاستقرار الرياضي. شو بتقول هي الفكرة؟ إنه إذا افترضنا إنه القانون صحيح بالنسبة لعدد اف مثلاً. يعني إذا حطينا هون f بيطلع معنا اف مربع. إذا افترضنا هذا الافتراض، وقدرنا أن أثبت إنه هي علاقة صحيحة بالنسبة ل f زائد واحد، لأنه صحيحة بالنسبة ل f. إذا قدرنا نثبت إنه القانون بمجرد صحته بالنسبة لمتحول اف هذا الشيء بالضرورة بيأدي إنه هو صحيح بالنسبة ل f زائد واحد. إذا قدرت هذا الشيء أعمله وكنت بالأساس مثبت إنه هو صحيح بالنسبة ل n تساوي واحد، إذا شو ما كان ال n يساوي أي رقم راح يكون القانون صح؟ ليش؟ لأنه نحن أثبتنا إنه صحيح بالنسبة لقيمة واحد. واذا كان صحيح بالنسبه لواحد فهو بالضروره راح يكون صحيح بالنسبه لقيمه 2 لانه 2 هي 1 1 ولانه صحيح بالنسبه راح يكون صحيح بالنسبه ل 3 ولانه صحيح بالنسبه ل 3 راح يكون صحيح بالنسبه ل 4 وهكذا وراح يصير صحيح بالنسبه لاي عدد بس السؤال هون نحن كيف فينا نثبت انه اذا كان صحيح بالنسبه لعدد اف راح يكون صحيح بالنسبه ل واحد 1 بهذا المثال هذا الشيء راح اشرحه هلا اذا رح اكتب افتراض انه المجموع من ك تساوي 1 ل اف 2k ناقص 1 تساوي اف مربع، اذا هذا انا هون مو استخدمت القانون، انا هون افترضت انه هذا الشيء صحيح. افتراض. هلا اذا قدرت اثبت اذا قدرت اثبت إنه بمجرد صحة هي العلاقة رح يكون بالضرورة مجموع من ك تساوي 1 ل اف زائد 1 عوضت اف ب اف زائد 1 تساوي اف زائد 1 مربع إذا قدرت أثبت إنه مجرد صحة هي العلاقة بيؤدي بالضرورة لصحة هي العلاقة بكون انتهيت من استقرار رياضي وخلصت خلصت الخطوات كلها طيب هذا الشيء كيف نلخصته؟ نجي بنبدا من هذا الطرف، هذا الطرف شو بيقول؟ انه مجموع لكل ساي واحد لف زائد واحد 2 k ناقص واحد يساوي باستخدام علاقات جبريه عاديه رح اكتب هذا المجموع كله يساوي كاي واحد لف من 2 k ناقص واحد زائد الحد الاخير اللي هو رح اوضح اف زائد واحد هون بيطلع معنا 2 ب اف زائد 1 ناقص 1 هذا هذا الكلام صحيح دائما بغض النظر عن القانون اللي فوق هلا رح اوضح هون بهذا المكان رح اوضح اف مربع ليش شو يساوي هذا اف مربع؟ لانه انا افترضت انه هو يساوي اف مربع اذا هو بشكل عام هذا الكلام دائما صحيح ولكن هذا التعويض صحيح فقط اذا افترضت انه هذا الكلام صح. رح افترض اعوض هذا اف مربع، هذا صار الناتج كله هون في عندنا 2f زائد 2 ناقص 1 يعني 2f زائد 1. اذا في عندنا هون يساوي اف مربع زائد 2f زائد 1. رح افتح الكاميرا معنى يساوي اف مربع زائد 2 اف زائد 1 وهذا يساوي حسب المطابقه الشهيره اف زائد 1 مربع. إذن اذا اذا افترضنا انه هذا يساوي اف مربع بيطلع هذا القانون صحيح بالنسبه ل زائد 1. اذا بمجرد صحه القانون بالنسبه لقيمه اف بينتج بالضروره انه هي صحيحه بالنسبه ل زائد 1. نحن اثبتنا انه هي العلاقه صحيحه بالنسبه ل اف يساوي 1 وبالتالي القانون اللي نحن هلا حابين نبرهنه هو صحيح باستخدام الاستقراء الرياضي رح اعمل اذا خلاصه للشيء اللي عملناه اليوم الاستقراء الرياضي هو احدى طرق البرهان الرياضي بنساويه انه نحن بنثبت اول شيء انه القانون محقق بالنسبه للقيمه n يساوي 1 بعدين افترضنا انه القانون صحيح بالنسبه للقيمه f واثبتنا انه مجرد صحه القانون بالنسبه لقيمه اف فهو صحيح بالضروره بالنسبه لقيمه اف زائد واحد بعد ما عملنا هدول الثلاث خطوات قدرنا نثبت انه هذا القانون صحيح. هلا نحن فينا نتخيل الاستقراء الرياضي بانه نحن كانه في عندنا عدد من الخزائن، عدد غير منتهي من الخزائن، وكل خزانه الى مقفوله ولا مفتاح. وافترضنا انه نحن معنا مفتاح الخزانه الاولى، وقدرنا نثبت انه بكل خزانه في عندنا مفتاح الخزانه اللي بعدها. وبالتالي مجرد حصولنا على مفتاح الخزانه الاولى بنقدر نفتحها وناخذ مفتاح الخزانه اللي بعدها ونفتحها ونفتح الخزاين كلهم. او ممكن نتخيل الموضوع مثل حجارة الدومينو، نحن اذا اثبتنا انه كل حجر بقدر يوقع الحجر اللي بعده، وقعنا الحجر الاولاني رح يوقع كلهم. هيك ممكن إحنا نتخيل الاستقراء الرياضي. بكل الاحوال هذا احد الامثله اللي هو الـ الـ الـ الكثيره اللي هو في امثله كثيره عن فينا نبرهنها بالاستقراء الرياضي، ممكن تكون حتى الامثله مو ضروري تكون جبريه، ممكن تكون هندسيه او تكون اي فك... اي قانون فيه متحول عدد طبيعي ونحن ومحب... بدنا نحب نبرهن عليه فينا نبرهن عليه باستخدام الاستقراء الرياضي. هذا كان كل شيء لليوم، شكرا للمشاهده.